Делаем уже последние штрихи, доделываем пламя, обводим контур и даем э, хаки на солдате цвет. На какой фарке вы працюете? Водоэмульсионная краска и добавляем в нее пигменты. Разные оттенки. Запорізька художниця Ганна Соловйова разом з автором проєкту Денисом Антюховим вдвох створюють стінопис. Вирішили увіковічнити марку Укрпошти Руський воєнний корабель Дина. За його словами, малюнок майже ідентичний. Ми дуже хотіли придбати, і Анна. Вона... У неї йшло на це кілька днів. Вона там не спала до сім'ї ранку, ждала, коли можна там забронювати це, це замовлення. І все ж таки, коли Марка прийшла пошті до нас, вирішили якось її увіковічити в глобальному масштабі. Коли основний рисунок з'явився, вже почали трішки додати своїх красок ярких і зробили елементи, взрив зробили. Чайчик, ну ще, ще трошки до роботи, маленькі деталі. Ганна каже, розмір малюнку 5 на 6 метрів. На такому великому масштабі вперше. Взагалі рисую акрилом на хлсті, закази на портрет, на картину. Різну тематику. Спочатку розбили рисунок на квадрати, потім перенесли цю розмірну сітку на стінку. Денис Антюхов розповідає, вирішили створити стінопис саме на цьому місці, адже технічно було легше зробити його саме біля власного житла. По-друге, ми це озгодили з головою реадміністрації. Ось один із бізнесменів Запоріжжя підтримав нашу ідею, купив нам краску і ми почали малювати. Поддерживаю, добре, що вони будуть ось так от просто сері, ось ці будки, то краще це будуть якось розмалювані. То ли вони будуть розвалюватися, то ли вони будуть в порядку стояти, а тим більше посилати їх на декілька. Подальше от нас. В планах запорізьких митців – створення ще декількох патріотичних стінописів. Є, звичайно, ідея намалювати і Палаючий Кремль, і нашу перемогу вже нарешті, але ці всі плани ще в нас в розробці. Я думаю, що щось, щось дуже цікаво намалюємо. Дар'я Пасічник Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.